لام العروسه صوت فني وباوتار سعد القلب هني واغني بحفله الزين غني في حني بروق الفن حني صوتي فني الني وبيوتاري سعد القلب الني وبيوتاري سعد القلب الني يا نور العيوني بحسنك بتنتيني بتنتيني عيوني بحسنك بتنزل الفتوني وصوفك جميله فتنتني وبد ما شفت مثلك عيوني فتنتني وبد ما شفت مثلك ولك يا حلو الشمس تحني ضياها وحسنك قد سحرني <تصفيق> يا فنان يا فن الخصايل ويا ذوقي ما مثله وصلني، نسيم ما سحر ذوقك وفنك، وما يوم فيك ظني، ذوقك وفنك، وما خاب يوم فيك ظني، وما خبي يوم فيك ظني، يا أحلام وصوفك أبهرني، برايح زكي يا طيبتني، بحسنك سحرت له ونحرت للخلايق وعيونك إلى الجنة اخذتني، وعيونك إلى الجنة اخذتني، <تصفيق> العنود انت شمس في سماها ونورك بهر كل العيون، وفيك القصايد كم تغني بمدحك وتصرب كل حين، وفيك القصايد كم تغني بمدحك وتسرب كل حين، بمدحك وتصرب كل حين يا اختار الحسن نجوم وعنك يسالني، ويخجل بهايك للغواني وكان نكزله يخاف كل حسني، ويخجل بهيك للغواني وكان نكزله يخاف كل حسني، وكان نكزله يخاف كل حسني، وكان نكزله كل حسني كانك زلي خبك كل حسني